Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, Honoltrid részvénytársasága Nyílt Akadémia és a Tanada 2000 KFT közös rendezvényén. Én Bartatóság Nébolya vagyok, PPH igazgató. Baratusek János vagyok PPA igazgató. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító kócs képzésből, szünetekkel együtt kb. 3 és négy órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság speciálista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunotrade ZRT és a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. alapítója és vezetője. Az egyik legismertebb mesterkócs, személyiséges képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem hozzátartozói kisztag vagy pártag, illetve vezető beosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot.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 hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét 84 óta Budapesten egy családjával feleségével Mariannal a családi életük van két fiúgyermeket neveltek fel Ő nem egy olyan tanító aki úgy akar az embereken segíteni hogy az élete közmáromokban hever csak olyan dolgokat tanít amit használ is 1987 óta szerzett kilétteles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 nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit na nézzük akkor hogy mivel is foglalkozunk mit csinálunk képzéseink vannak, a coach azt jelenti hogy ember és életjobbító és egy szakma azzal foglalkozik foglalkozik a kócs hogy képes kihozni az, abból a szeméből, aki felkereste őt mert van valami problémája, a problémája megoldása érdekében képes, képes kihozni az illetőből a legjobbat és a legtöbbet tehát mint egy edző, a kócs egyébként azt jelenti hogy edző és a világon sok kócsképző intézmény van, tudom másom szerint Magyarországon mi vagyunk a legnagyobbak és mondhatjuk azt hogy kicsiből lett a legnagyobb jó? tehát de ezt nem üzleti szempontból tehát annyiból nagy mértékben eltérünk a többiektől hogy nem üzleti szempontból csináljuk tehát a kócsképző intézmények mind üzleti szempontból tanítják kócsokká képzik azokat akik jelentkeznek egyébként a kócsképzések ott kezdődnek hogy mondjuk legjobb esetben is óránként 3-4 ezer forintól fölfele na most ahhoz képest ugye mi egész más összeggel kalkuláltunk tehát sokkal de sokkal kevesebben hiszen nálunk egy óra kócsképzés az 330 forint, ettől eltér mondjuk az első hónap az 660 forint és sokkal, sokkal, sokkal de sokkal sokrétűbb a képzésünk és ezáltal terjedelemben is hosszabb mint bármilyen kócsképzés a bolygón, tehát a bolygón tehát mondhatjuk ezt hogy amit csinálunk az egyedülálló de ugye mint mondtam az imént nem üzleti szempontból csináljuk ezt hanem azért mert én kaptam egy küldetést. nekem volt egy látomásom avval a kapcsolatban hogy a szervezetemmel az a feladat hogy bevezessük az embereket az aranykorba de nyilván mit jelent az hogy aranykor, ezt tudni kellene az embernek ugye azt jelenti hogy nincs elnyomás és nincsenek elnyomók tehát az azt jelenti hogy az aranykorban hát vagyis az aranykorban az elnyomók nem kerülhetnek be na most mivel ugye minden embernek tehát ugye azt tanítják de néztem ebben kapcsolatban egy statisztikát hogy képzeljétek el a, az a fajta statisztika volt amelyen felmérték hogy a lakosság milyen része gondolkodik spirituálisan tehát az azt jelenti hogy úgy kérdezték meg hogy ki hisz a reinkarnációban és ebben Magyarország is benne volt ebbe a felmérésbe és ugye az jött ki Magyarországra nézve hogy nem olyan rég volt egyébként ez a felmérés hogy 13% 13% és ezzel a legtöbb volt Európában tehát a legtöbb na most ez annyit jelent hogy ugye aki hisz a reinkarnációban az hisz, idézőjelben ugye a, így hívják, azért mondom hogy idézőjelben de hivatalosan így hívják ugye hogy lélekvándorlás tehát hogy magyarul hisz a lélekvándorlásban ugye mit jelent a lélekvándorlás? ugye az hogy egyik életről a másikra idézőjelben vándorol a lélek de nem kell ez a kifejezés annyira nem tetszik mert ez azért úgy tűnhet a szabad akaratból történne na most hát ez nem egészen így van, nem egészen így van ugyanis a reinkarnációnak magyarul lélekvándorlásnak hát feladata van tehát küldetése van amiért itt vagyunk és egyébként közünk nem lenne a lelkünknek a lélekvándorláshoz hanem itt a Földön lennénk na most mert ugye csak itt a Földön meg még egy bolygón gyakorolták ami már azt jelenti hogy már nem gyakorolják csak gyakorolták és ugye egy másik bolygón ugye előkészület folyik hogy fogják gyakorolni a lélekvándorlást mert a Föld már nem erre a szerepre készül tehát a földbolygó már nem arra a szerepre készül hogy lélekvándorlás, na most a lélekvándorlás az nem emberi intézés hanem, hanem magasabb létforma mondhatjuk azt a mi megfogalmazásunkban emberek általi megfogalmazásban hogy istenek tehát hozzánk képes Istenek, tehát magasabb létforma intézi a mi lélekvándorlásunkat tehát a reinkarnációt és abból a célból hogy a lélek olyan szintre fejlődjön egy akármilyen hihetetlen egy élet alatt tehát valamelyik élet alatt hogy képes arra hogy bekerülhessen egy magasabb tehát képessé váljon arra hogy bekerülhessen egy magasabb létformába, mit jelent az hogy magasabb létforma? a magasabb létformában már nincs reinkarnáció mert a reinkarnációhoz tudni illik hogy mielőtt leszületünk ugye törlik az előző életi tudást és ez azt jelenti hogy mindig mondhatjuk azt hogy tiszta lappal indul az ember amikor leszületik, Na, mikor, vagyis hát nem leszületik, amikor lejön a lélek tehát lejön a lélek, mert ugye az nem leszületik hanem csak lejön tehát ami azt jelenti hogy ha lejön akkor nem itt tartozkodik oké? Okay? tehát hol van a lelkeknek a helye? tehát a Vénuson és a Marson én csak úgy mondom hogy tisztában legyünk ezzel tehát létközi állapotban a Vénuszon és a Marson vannak a lelkek ugyanis az is egy létközi állapot akik itt rekedtek a bolygón a halálok után de azok nem tudnak újra születni addig ameddig itt vannak rekedve, na most mivel ugye a a léleknek az lenne a sors feladata mondhatjuk azt hogy küldetése hogy olyan szintre fejlődjön hogy visszakerülhessen a magasabb szintű létformába ezáltal azok a lelkek akik itt rekedtek azok erre képtelenné válnak tehát addig míg nem születnek újra addig képtelenné válnak de addig míg itt vannak rekedve a földön addig nem tudnak újra születni tehát csak egy újra után követő életben fejlődhet úgy a lélek hogy képessé váljon arra hogy olyan mértékű etikai szinten működjön megéljen előtte olyan tapasztalatokat hogy képes arra hogy bekerülhessen egy olyan társadalmi formában ahol képes a feltétel nélküli együttműködésre és ezt olyan formában hogy teljes egészében szeretet alapon történjen na most ha egy, egy lélek nem fejlődik fel egy élete során olyan szintre hogy képes legyen egy magasabb létformába kerülni akkor bekerül egy létközi állapotba majd újra születik, csak ennek a Földön az időtartama lejáróban van és ez 2035-tel lejár az a fajta működés hogy meghalunk és utána inkarnálódunk újból ide a Földre tehát megszűnik jó? tehát az annyit, annyit jelent hogy azok például akik hát elég komoly etikai vétségeket csinálnak azok már nem reinkarnál hordatnak azután ide hanem hova? készen van egy olyan bolygó jó kívül az univerzum szélén amely hasonlóan fog működni mint a föld de indul az egész emberi létforma onnan ahonnan ez az emberi létforma indult tehát a kőkorszakból és akkor van idő szépen ismét reinkarnálódni na most mit jelent az hogy etikai vétség? tehát például olyan etikai vétségek, hogy hogy, mit tudom én, mondjuk, olyat tesz másokkal szemben, amit ő bezzeg, nem szeretne, ha vele tennének. Vagy nem tesz meg olyan dolgokat, amit bezzeg, szeretne, ha vele megtennének. Vagy elmulaszt megtenni olyan dolgokat, ami a többség érdekét szolgálna. Vagy olyat tesz ami egy kisebbség érdekét szolgálja a többség rovására oké? Okay? tehát itt meg, ha megnézzük megvannak a szándékos cselekedetek meg megvannak a tudatlanságból történt cselekedetek is tehát a mulasztás az a legtöbb esetben tudatlanságból történő cselekedet azon kívül képzeljétek még az sem mindegy hogyha valaki nem a legnagyobb jó érdekében cselekszik, ez azt jelenti hogyha egy kisebb jó érdekében cselekszik ahelyett hogy egy nagyobb jó érdekében cselekedne, az ártó tett az is ártó tett hogyha olyat tesz amivel a saját túlélését rövidíti. tehát ha valaki olyanokat tesz amivel rövid vagy olyat tesz amivel rövidíti a saját túlélését, ártó tett jó? tehát ez azt jelenti hogy azok az emberek akik nem tanulják meg hogy az ártó tetteiket hogyan tudnák utólag ezt én úgy szoktam mondani kompenzálni tehát rendben hozni tehát rendben hozni ezt nem tanulják meg akkor esélyük sincs a következő életben egy magasabb létformába kerülni tehát az aranykor az azt jelenteni hogy ebben a bőrben, ebben a testben kerülnél be az aranykorba, világos ez? tehát ebben a testben, ebben a bőrben kivétel azok akik már nagyon idősek és már nem tudnák megélni az aranykor idejét, ők a kivételek, de a többiek akik ugye nem annyira idősek azoknak ebben a bőrben kellene ebben a testben kellene bekerülni az aranykorba, na most az aranykorba nem kerülhetnek be olyanok akik most az elnyomást intézik tehát az azt jelenti hogy a bolygó jelenleg minden ötödik ember elnyomó annak a, abból az ötből minden, nem abból az egyből, tehát minden ötödik, tehát százból ez azt jelenti hogy húsz ember elnyomó, abból a húszból négy ember nagyon aktív elnyomó tehát az ötnek az ötöde, jó? tehát az ötödnek az ötöde nagyon aktív elnyomó, az egész bolygó így működik jelenleg azért van ez hagyva hogy így működjön hogy az emberek tesztelve vannak hogy hogyan reagálnak az elnyomásra az elnyomásra egyetlen reakció lehetne a saját magad fejlesztése Miért? Mert tudás nélkül az elnyomást kíváncsi vagyok, ki tudja kezelni. Mert még olyan emberre nem találkoztam. Oké? Okay? Tehát tudás nélkül az ember nem tudja kezelni az elnyomást. És ugye azáltal, hogy elnyomást kapnak az emberek az elnyomoktól, tehát a a nem elnyomókat úgy hívjuk hogy szociális emberek, a szociális emberek úgy működnek hogyha elnyomást kapnak akkor sajnos továbbadják az elnyomást tehát azt is meg kell tanulnia egy szociális embernek hogy hogyan akadályozza meg az elnyomás továbbadását még addig ameddig van elnyomás ugyanis az aranykorban már nem lesz elnyomás és addigra ezeket a dolgokat meg kell tanulni, oké? Okay? mert ott már nem lesz elnyomás ugyanis ahol elnyomás van ott az emberek sajnos amikor az elnyomást megkapják elveszítik a tudásukat meddig? addig míg abból a helyzetből abból az érzelmi válságból nem kerülnek ki tehát amikor az ember belekerül egy érzelmi válságba az azt jelenti hogy rossz állapotba kerül, addig míg rossz állapotban van a tudása amit tanult használhatatlan, nem azért használhatatlan mert a tudás használhatatlan hanem azért mert nem jut az eszébe tehát ez azt jelenti hogy addig az embereknek ameddig elnyomás van ha nem tudom figyelitek el hogy egyre nagyobb az elnyomás még akkor is amikor már nem kéne elnyomásnak lenni, hát már nem kellene elnyomásnak lenni mert nincs járvány, érted? tehát gyakorlatilag nincs járvány és mégis ugyanazok szinte a szabályok mint mikor a komoly járvány volt, érted? na most onnantól kezdve ez azt jelenti hogy az elnyomás az fennáll az megmaradt, na most gondoljátok végig ha most úgy hogy nincs járvány fennmaradtak az elnyomó intézkedések akkor mi lesz ha jön késő ősztől a következő járvány logikus, nem? na most ez egy teszt tehát teszt az emberek felé hogy hogy állják a sarat, oké? tehát magyarul mi történik velük az elnyomás hatására tehát ilyen elnyomást utoljára az emberek a második világháborúban kaptak, oké? talán egy kicsit nagyobbat is, de, de az azt jelenti hogy nem terjed ki a bolygó egészére, most néztem éppen hogy a koronavírus.gov.hu-n az az adat van hogy csaknem 2 milliárd beoltott van már a bolygón tehát csaknem 2 milliárd ember beoltotta és ugye mintha azt látnátok ti is gondolom, nem? hogy mintha ez a beoltási kampány ez menne tovább, nem? na most lényeg az hogy hogy ez egy ami most történik az egy teszt tehát arra vonatkozóan hogy ki az aki ö az öntudatát elveszíti. Oké? Okay? Ugyanis azzal, hogyha beáll azokba abba a sorba, amit ugye a hatalom, a jelenlegi hatalom vár az emberektől, akkor gyakorlatilag nem a Vir, ö, oltás hatására, tehát ne értsük félre, tehát bebizonyítja hogy az öntudata az nagyon-nagyon alacsony szinten van, világos ez? na most ráadásul ez első elsősorban érdekes módon a fehér embereknél van ugyanis a, ugye tudjuk hogy vannak a fehérek, a barnák, a feketék meg a sárgák tehát ugye van négy faj és ebből a négy fajból a legöntudatosabb a fehér volt, ami azt jelenti hogyan bizonyította egy faj az öntudatosságát hogy mennyi időn belül rázta le a, a diktatúrát tehát a diktatúrikus vezetést és ugye a fehér faj nem sokáig tűrte sose a diktatúrikus vezetést. Na most, ami most folyik, nem csak nálunk a világban, azt úgy hívják, hogy diktatúra. Szó szerint. Tehát, ha valaki ezt megkérdőjelezi, az erre csak annyit mondok, hogy hülye. Nem tudok mást mondani. Tehát most diktatúra van. És a fehér faj nagy része vagy egy része már behódolt, világos ez? tehát magyarul öntudatát elveszítette tehát bebizonyította hogy öntudata, hát nem sok azért akarták vagy azért akarják vagy most már kevésbé most mert bebizonyították hogy erre van egyszerű módszer, azért akarták betelepíteni a barrákat és a feketéket Európába, hogy a vegyes házasságnak köszönhetően a fehér utódok, félfehér utódok már ne öntudatosak legyenek de ennek egyszerűbb módja volt a koronavírus válság bevezetése ha megnézitek egy kicsit gyorsabb reakciót váltott ki és derült ki hogy kik az öntudatosak és kik a nem öntudatosak tehát mit jelent a nem öntudatos azt jelenti hogy bocs hogy ezt kell mondanom birka, érted? birka és az orránál fogva lehet vezetni, a birkát ugyan nem az óránál fogva vezetik de kolompal, oké? Okay. és a kolompoló birka után megy és arra megy amerre a mondjuk a puli tereli, oké? Okay jó? tehát most gyönyörű terelgetés van a világban ha megnézitek itthon Magyarországon is és az emberek szépen birkaként terelődnek és ez, ez a teszt folyik most hogy ki a birka vagy ki az, az aki öntudatos, oké? Okay, ha valakinek ez nem tetszik bocs, jó? ennyit tudok mondani jó? úgyhogy lényeg az hogy ugye lassan már Magyarországon odafordul hogy a lakosság nagy része vagy talán már nagy része elveszítette az öntudatát azzal hogy ugye úgy működik ahogy működik és birkává vált, nem, most nem az oltás hatására mondom hanem azért mert Ugye az oltást választottam. Most ugye mióta beszélek, arról gondoljátok végig, nagyon rég, tizen éve, hogy az embereknek mi a legfontosabb. Nem a küldetésük, amire születtek. Azt se tudják, mi az. Legalábbis nagyon, nagyon kevesen tudják, mi a küldetésük a lakosság létszámához képest. Pedig hót egyszerű, kb. 2 perc alatt megállapítható bárkinél nem is ez a lényeg hát az a lényeg hogy ugye mit mondtam ebben kapcsolatban? Azt, hogy az embereknek az a legfontosabb, hogy pihenjenek, utazzanak, nyaraljanak menjenek, iszogatni, eszegetni, érted? de nem otthon, hanem valahova menjenek eszegetni, iszogatni, ez a legfontosabb, tehát magyarul hogy kiszolgálják a saját testüket Testünk, az csak egy eszköz, méghozzá semmi más, az csak egy hordozó eszköz és ők egy, vagy hogy ezt mondom, egy szar eszközért dolgoznak tehát a, a, csak azért mondom hogy szar eszköz, tudod? mert a, az egész világegyetemben a leghitványabb test, az összes értelmes lény közül ugyanis ez a legrövidebb élettartamú tehát ennél rövidebb élettartamú értelmes lény mint az ember nem létezik, na most onnantól kezdve akkor elég hitvány, nem? na most ha ezt jobban végig gondoljuk hogy vannak olyan testek amelyek képesek akár több ezer évig élni most onnantól kezdve akkor gondold végig a mi testünk hol van ahhoz oké? Okay? ez olyan mint hogyha például lenne egy olyan autón amelyikhez száz évig nem kell nyúlni a mostani autókat akkor azt mondanád hozzá hogy szar érted? világos ez? na most ugyanígy van a test az emberek esetében de miért van ez? azért mert ebben a testben ez a test úgy működik hogy nem kell hozzá nagyon külső forrás ahhoz hogy képessé váljon, arra hogy magadnak problémákat okoz. érted? tehát amikor ezt a testet létrehozták nem tudták hogy ezen a bolygón vannak olyan lények akik az elnyomást el fogják indítani, ezt nem tudták azért hozták létre ilyen formában ezt a testet mert ez a test úgy működik hogy saját magának is problémát tud okozni miért? azért mert úgy működünk hogy kettős elménk van van egy gondolkodó, tudatos rész és van egy egy olyan elménk amely emlékképeket rögzít és a negatív emlékképeket hasonló helyzetben felhozza és lekapcsolja a gondolkodást, ez az elme és úgy arra kényszeríti az egyént hogy úgy cselekedjen ahogy a, avval a kapcsolatban, avval a negatív emlékképpel kapcsolatban tapasztalt, tapasztalatot szerzett na most egy, az a baj ezzel hogy a jelen a soha nem azonos a múlta soha, ezáltal amikor egy ember az emlékképei alapján cselekszik vagy egy adott emlékkép alapján cselekszik akkor biztos hogy nem a legideálisabban cselekszik ez hold biztos, na most ezáltal az egyén hibázik tehát nem kell hozzá másik személy, érted? maga létrehozza a hibázást az lehet egy hibás cselekedet, egy hibás döntés, mindegy, de hibázik és a hibázásból mindig probléma keletkezik, mindig nincs olyan hogy hibázol és nem lesz annak negatív következménye, oké? Okay? tehát nincs ilyen és kire nézve lesz negatív következménye? elsősorban rád, másodszorban másokra Na most onnantól kezdve hogyha az ember képes így működni ezáltal képes arra hogy olyan dolgokat is megéljen amit másfajta testben ahol nincs egy ilyen emlékkép rögzítő elme ott nem tudna megélni ezáltal az ember megtapasztal minden rosszat minél kevésbé tudatos annál több rosszat, a rossz ellen csak egyetlen egy lehetőség van, a kiút az egyetlen egy dolog az az ember fejlődése, fejlődni meg tudás nélkül és tapasztalat nélkül lehetetlen, tehát lehetetlen az embernek van egy olyan fajta működése is hogy ugye van a másik része az elmének ahol gondolkodik ami teljes egészében hatal, hasonlatos a felsőbbrendű lényeknek a, a működéséhez és ha az ember eléri azt hogy ne működjön az az agyfélteké, amely az ember emlékképeket rögzíti és ne kapcsolja le a tudatát ha ezt el tudja érni már pedig ezt is csak tudással lehet elérni ha ezt az ember el tudja érni már pedig erről a második részben fogok tanítani ha ezt el tudja érni akkor nyílik meg számára az a lehetőség hogy olyan tudáshoz is jusson amit nem kell tanulnia tehát az azt jelenti hogy nem kell elővenni egy könyvet egy videót nem kell ö, mestert hallgatnia hanem megnyílik az a fajta tudástár amit a tudata tud az illetőnek rendezni, de ehhez ugye az embernek képesség kell válni arra hogy a, az emlékképeket rögzítő, mi ezt úgy szoktuk nevezni hogy reaktív elméje, mert ugye van az aktív meg van a reaktív, az aktív a gondolkodó a reaktív az emlékképek alapján működő, ez a reaktív elme ez teljes egészében ha képes kordába tartani akkor képes arra az illető hogy az aktív elmén keresztül olyan információkat, tudást kapjon amely alapján tud úgy működni hogy helyes döntéseket hoz, helyesen cselekszik és ezáltal nem okoz problémát jó? tehát olyan tudás is akár ha szükséges amit mások egyáltalán nem tudnak még talán könyvekből sem előkaparni, oké? Okay? no szóval és akkor menjünk, menjünk tovább, tehát lényeg az hogy a történelm során 2012-től nyílt meg az a lehetőség, nagyon érdekes mert 2012-től nyílt meg az a lehetőség és mikor december 22-ével nyílt meg az a lehetőség hogy ugye tömegesen változzanak meg az emberek és kerülhessenek be az aranykorba és nagyon érdekes mert ugye mikor döntöttem el hogy én ezzel fogok foglalkozni 2012 nem, 2013. januárjában nagyon érdekes és elkezdtem előkészülni és 2013 július közepén elindítottam az ilyen típusú képzéseket tehát gyakorlatilag mondjuk azt hogy fél év alatt felkészültem arra hogy ezt meg tudjuk csinálni de azért ugye szeretném elmondani hogy engem mindig érdekelt vagy érdekelt volna sokáig de aztán utána sikerült csak ugye a mikortól a 90-es évek elejétől hozzájutni olyan forrásokhoz hogy hogyan működik az ember és az élet, ténylegesen hogyan működik az ember és az élet, mindig érdekelt volna de csak onnantól kezdtem el felderíteni ezt a fajta tudást és ez azt jelenti hogy ugye addigra 2012-re ezen a téren nem kis és nem kevés ismeretet szereztem hiszen több millió forintot investáltam be az ilyen irányú képzésembe tehát én 91-től már azt tanultam hogy a legjobb befektetés a saját tudásodba való befektetés, tehát annál jobb befektetés nem létezik szóval lényeg az hogy hogy ugye mi a folyamata az egésznek tehát ugye kaptam ebben kapcsolatban látomást hogy miért mi, hogyan stb. stb. mit kell csinálnunk be kell vinni az emberiségnél akit csak lehet az aranykorba, de az ő döntésük akik bekerülnek az aranykorba ott mondhatjuk azt hogy szinte biztos hogy felkerülnek a magasabb létformába mert most nem biztos ameddig ugye vannak elnyomók emlékeztek erre, hogy erről beszéltem mert a le elnyomók miatt a szociális emberek tudása az ilyen és ugye meg kell tanulni azt is kezelni például hogyha elnyomást kapsz akkor hogyan működj? tehát hogyan kezeld az elnyomást vagy akár egy személyes elnyomot? ugye most egyértelműen kapsz személyes elnyomásokat egyesektől és sokkal többet mint valaha és kapsz központi elnyomást is tehát közvetett elnyomást, a közvetett elnyomással ugye nem tudsz személyesen kezdeni, a közvetett elnyomással csak itt tudsz kezdeni belül tehát fizikailag a közvetett elnyomással semmit nem tudsz kezdeni egy közvetlen fizikai elnyomással tudsz, tehát egy közvetlen elnyomással tudsz kezdeni fizikailag de egy közvetettel nem, mi, mi a közvetet? hát mit hoznak rendeleteket hogy hordjál maszkot meg stb, meg ide nem mehetsz, meg oda nem mehetsz, hát ez a közvetett elnyomás ezzel sokat nem tudsz tenni, érted? jó? tehát az a feladat hogy bejussunk az aranykorba és az aranykorban elérjük azt hogy minél több ember jusson minél hamarabb a magasabb szintű létformába tehát a magasabb lét szintű létforma az egy angyali létforma, ott kezdődik a magasabb szintű létforma ahol te akkor használsz testet amikor muszáj ez azt jelenti hogy kibe tudsz járni a testedbe és ugye azért annyit érdemes a lélekről tudni hogy a lélek halhatatlan mérhetetlen mértékű tudást tud befogadni tehát nincs korlátja a tudásának és na itt kezdődik a probléma hogy mérhetetlen tudásra képes, mert ezáltal hogy mérhetetlen tudásra képes ugye hát a tudásban nem csak jó dolgok vannak hanem gonosz dolgok is vannak és ha egy lélek megtanulja mondjuk egy földi utolsó létében hogy milyen a rossz és megtanulja azt hogy annak milyen hatásai vannak akkor azt is megtanulja hogy ő többet nem akar másoknak rosszat tenni tehát most gondold végig ami a sorsodban megtörtént az semmi nem véletlen, ami annyit jelent hogy neked azt meg kellett élned tehát meg kellett élned ameddig nem tudod hogy miért kellett megélned addig szenvedsz minden egyes problémától amikor megtanulod hogy egy problémát miért kellett több múltidőben megélned akkor onnantól kezdve megszűnik ez a szenvedés mert tudod hogy az a probléma amit megszenvedtél az érted volt? mondom a második részben erről részletesen fogunk tanulni mint technológia hogy mit csinálj, jó? de a második részben ugye azok lehetnek részt akik tanulok és akkor menjünk, menjünk tovább tehát ha az ember megtanulja azt, hogy tudjon különbséget tenni a kicsit rossz, még rosszabb, annál is rosszabb, nagyon rossz között, és tudjon különbséget tenni a kicsit jó, még jobb, nagyon jó vagy nagyon-nagyon jó között, amire most ugye sokan azt tanítják hogy a jó meg a rossz az nézőpont kérdése hát erre csak ezt mutatok be nekik, jó? csak úgy mondanám és lényeg az hogy egyáltalán nem nézőpont kérdése hanem pontos etikai meghatározás és ezek az etikai alapelveket égi alapelveknek is nyugodtan lehet tekinteni mert pontosan azok és ha ezeket az égi alapelveket valaki ismeri és betartja akkor tudja az ember betartani ha nem kap elnyomást, márpedig odafönt a fenti formában nem létezik olyan hogy elnyomás és annak ugye a a próbája az aranykor lesz ahol szintén nem lesz elnyomás és mivel ugye az élet tehát a, az ideszületés, ebbe a testbeszületés az a fentiek feladata volt és ők intézték ugyanúgy az elhalálozás nagy része is az ő feladatuk, miért mondom hogy nagy része? mert például az öngyilkosság az nem ide tartozik vagy az sem ide tartozik amikor valaki természetes módon hal meg tehát az azt jelenti hogy már tudom idős végelgyengülés stb. stb. stb. vagy ő maga olyan betegségeket idéz elő a saját testében hogy akár az halálossá válik stb. stb. stb. jól? Hát ez nem kell fenti közreműködés de például az fenti közreműködés, hogy valaki, mondjuk egyik pillanatra másikra meghal, vagy az is felső. Tehát fenti közreműködés, hogy valaki elalszik, és, és nem kell föl, és közben előtte meg semmi baja nem volt. Persze az orvostudomány az ilyen esetekben, mikor ilyen hirtele halál van, akkor mindig kitalál valamit, hogy miért történik a hirtele halál. Vagy például ugyanolyan. Na most erre mondanék egy dolgot hogy akkor orvostudomány mit kezd például a baleseti halállal mert az is hirtelen halál és ott nem vezethető vissza hogy azért történt baleseti halál mert az illetőnek ilyen olyan amolyan betegsége volt hogy mit tudom én a szíve vagy ez volt vagy az volt érted? most csak úgy kérdezném az orvostudományt hogy drága orvostudomány mit kezdetek a baleseti halállal? azt hogy magyarázzátok meg? hogy az, az mondjuk előzménye volt egy betegség annak a baleseti halálnak? jó? Na úgyhogy maradjunk ennyibe tehát az összes olyan halál ami nem normál úton történik meg az szépen mind fentről intézték, oké? Okay? és ugye mivel elég régen foglalkozok azzal hogy követem az ilyen haláleseményeket ahol lehet, mindig rájövök hogy mi azok ha más nem akkor megsúgják fentről hogy mi azok, mi volt azok, miért kellett neki elmenni, oké? Okay? sőt nagyon egyszerű, még azt is ugye tudom az ilyen eseményekből ha nem hal meg valaki hanem csak mondjuk balesetet szenved hogy miért kellett neki azt a helyzetet megélni, természetesen egy pár kérdést azért föl szoktam tenni az illetőknek, szóval lényeg az hogy hogy ezt azért mondtam, azért meséltem el mert hogy hogy mikor hal meg egy ember aki még nem várományos a halálra az nem emberi kérdés, hanem felső létforma, magasabb szintű létforma kérdés oké? Okay? tehát azok akik intézték hogy leszülessen az illető, azok szépen el tudják intézni azt is hogy na akkor most kivonják ezt az illetőt az élők sorából és ez az élők sorából való kivonás, ezt csak úgy mondanám hogy elkezdődött, ezt ígérem már jó régen, akik régen itt tanulnak pontosan tudják hogy ez hamarosan el fog jönni és ez szépen elindult mikor a negyedik negyedévtől tavaly, tehát tavaly a negyedik negyedévtől ez elindult pontosan a tavaly a negyedik negyedévtől úgyhogy ugye azt is megjósoltam hogy, mi le, hogy lesz egy hatalmas válság ugye tudjátok emlékeztek? ami most van az nem koronavírus válság, az gazdasági válság, jó? és ez a gazdasági válság, ha azt gondolja valaki, hogy kilábalóban vagyunk óriási tévedésben van, befelé megyünk nem véletlenül mondtam azt, nagyon régóta azt is, hogy készülj arra, hogy ilyen helyzetek lesznek három évnyi tartalékkal emlékeztek? Oké? Okay. És ez egyszerű, olyan gazdasági válság, mondom, ami még a föld történetében csak a második világháborúhoz köthető. Oké? Okay. És még nem kifelé megyünk belőle, nagy tévedésben éltek, befelé megyünk. Na most ami annyit jelent hogy nekem tök mindegy hogy te hogy gondolkozol, tök mindegy hogy hogy gondolod, mind gondolod, érted? mert szabad akarat van, érted? engem az nem idegesít ha valaki teljesen másként gondolkodik mint én, azon én már rég túl vagyok hogy idegesítsen mert nem az én életem hanem az övé, érted? én teszem a dolgomat, egyedül nem tudom tenni a dolgomat, nekem nagyon sok társra van szükségem abban hogy meg tudjuk azt csinálni hogy átadjuk az embereknek azt a tudást amivel bekerülhetnek az aranykorba és akkor nézzük hogy ugye milyen területeken segít egyébként a civil életben ez a tudás, hát van tíz életterülete az embernek ebben a tíz életterületben mind segítséget nyújt ez a tudás és akkor nézzük tovább és az egésznek a célja hogy olyan mértékű tudást nyújtsunk az embereknek hogy képesek a lelki fejlődésre tehát erről az egyes, kettesről na most elvált ugye kiderült hogy mennyien tartózkodnak az egyes kettesen oké? tehát most aztán kiderült itt az elmúlt egy évben vagy másfél évben hogy mennyien vannak az egyes kettesen és fel kellene kerülni a hatodik lelki szintre a küldetés szintjére az aranykorba jutáshoz, El, díjmentes előadásaim során néhány esetben beszéltem már részletesen arról hogy mit jelentenek ezek és mi kell ahhoz hogy az ember ezt megvalósítsa, az aranykorba valaki bejut akkor ugye ott már nem lesz elnyomás és képessé válik arra mindenki hogy a beteljes sülés szintjére jusson, tehát nem az aranykorban, tehát nem, a, nem az a kérdés hogy hogy jutsz föl a magasabb létformában, hanem az a kérdés hogy bejutsz -e az aranykorba, érted? ez a kérdés, mert aki bejut az aranykorba az már bejut a magasabb rendű létformába is oké? Okay. tehát a magasabb létformába is tehát ugye ott van egy angyali hierarchia, az angyali hierarchia legaljára kerül a legtöbb ember tehát azért mondom hogy a legtöbb ember mert mikor kikerülsz az emberi létformából és bekerülsz a felsőbbrendű létformába tehát a magasabb rendű létformába tehát nem jó szó a felsőbbrendű, a magasabb rendű a jó szó tehát a magasabb rendű létformába bekerülsz visszakapod az összes tudásodat amióta a lelked létrejött ugye a teremtő létrehozta a saját lelkedet onnantól te tanultál, tapasztaltál és az összes tudást visszakapod, oké? Okay? de ugye az addig míg nem voltál ember megélhettél olyan fajta történéseket, eseményeket, helyzeteket ami által nem biztos hogy teljesen etikus lélekként működtél ezért is kerültél a Földre és az aranykorban azt kell megtanulni hogy azokat az etikátlanságokat is felül tud írni világos ez? tehát hogy azok az etikátlanságok ami a földi életed előtt voltak azokat már nem működtesd a magasabb létformában oké? Okay? tehát képes legyél arra hogy azoknak a kényszerét levetközd tehát okay. ezt meg tudja az embert illetve a lélek csinálni tehát nincsen ebben semmi gond jó? csak csak ez azt jelenti hogy nem kis feladat tehát ezért gondold végig hogy itt a földi létünk során innen az 1-2-ből 1-2-3-4 szintet tudunk vagy 4 vagy 5 szintet tudunk emelkedni az aranykorban mindössze egy szintet emelkedünk tehát ami azt jelenti hogy feltétel nélküli együttműködést kell tanulni ahol nincs, majd a jövőben tanuljátok ezt természetesen ahol nincs olyan hogy nem fogadsz el egy olyan lénynek az útmutatásait amely a hierarchiában feletted áll érted? hanem fogod és mondjuk lázadsz ellene vagy, fogad és elutasítod, érted? tehát ez komoly, gondold végig most az emberek nagy része az egyen felette állót a hierarchiában a legtöbb nem fogadja el oké? Okay. és odafönt már nincs ilyen, a hierarchiában akik felette állnak annak egy az egyben elfogadják az útmutatásait, nincs utasítás útmutatások vannak, nincs parancs, útmutatások vannak, világos ez? na most a legtöbb embernek parancsolni kell utasítani kell hogy valamilyen szinten elfogadja a felette lévőnek a parancsát, ut, ut, ö, utasítását ezért nem tud útmutatást adni mert az illetőben ott munkálkodik az hogy nehogy már ő megmondja nekem hogy én mit csináljak tehát gondoljátok végig hogy nem kis feladat lesz azért ott az aranykorban ezeket megtanulni hogy képes legyen az ember arra hogy zokszó nélkül a feletted lévőnek az útmutatásait elfogad. érted? minden mellé gondolattól mentesen, érted? oké? Okay? tehát nem azt jelenti hogy neked nem lehet jó ötleted vagy véleményed, nem csak arra már akkor amikor az útmutatást kapod már nincs lehetőséged hogy kifejtsd, világos ez? előtte van, de akkor már nincs, érthető ez? jó? tehát érdekes dolgok lesznek majd a jövőben most gondold végig az emberiség még nem találkozott ilyen dologgal mint amit most csinálunk evel minket megbíztak, nézzük csak azért csináljuk mert előkészülünk hogy 2035-ben aranykor lehessen menjünk még egy kicsit ide mert, igen még, még előrébb mert a fentiek megbíztak vele minket hogy minél előbb minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján mert 2026-ig folyik a kiválasztása annak hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat oké? Okay? mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van már 2012-től a lelki fejlődés nincs más, tehát nincs más út tehát véget ért az az út amit az emberiség élt az elmúlt évezredekben jó? tehát véget ért, tehát ami azt jelenti hogy az ember, ennek az emberiségnek a, az időszakában az utolsó perceket éljük oké? Okay? tehát nem kell attól félni hogy eltűnik az emberiség, nem tűnik el csak nem így fog működni tovább, világos ez? azért csináljuk mert már előkészülünk hogy 2035-ben aranykor lehessen, mert az emberek azért vannak a Földön hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön az aranykorban hogy egy magasabb létformába kerülhessenek, oké? Okay? tehát most gondoljátok végig valahonnan jöttél mert nem ide jöttél a Földre tehát neked volt akár több millió éves földön kívüli előző életed, nem életeid, életed egy több millió éves, akár és akkor itt bocs rohadunk <gül> <gül> ezen a bolygón, érted? gondold végig és akkor itt játsszuk a kis játszmáinkat, oké? Okay? egymással, és akkor vannak a hatalomban lévők azok meg a néppel játsszák a játszmáikat gondold végig jó? tehát nem ez a dolgunk, nem ez a dolgunk tehát nem azt mondom hogy a szükségletedhez ne teremts meg mindent a szükségletedhez, érted? és ha szükségleted de veszed figyelembe akkor egy csomó időd marad tanulni, világos ez? csak az a baj hogy nagyon sokan nem csak a szükségleteikért dolgoznak és töltik el az idejüket hanem az igényeikért is dolgoznak és töltik el az idejüket, meg a vágyaikért dolgoznak, megtöltik el az idejüket és nem marad idejük a fejlődésre, világos az? tehát ha a szükségleteidet teljes egészében azért dolgozol hogy az kielégítsd akkor egy csomó időd marad, oké? Okay? jó? tehát a szükségleteid ha rendben vannak nem vagy szegény, érthető? tehát azt is megtanulod itt hogy hogyan mozgósítsd azokat az energiákat amely időt hoznak létre számodra arra hogy tanulj és kevesebb időn belül képes legyél arra hogy megteremtsd a szükségleteidhez szükséges eszközöket, oké? Okay? tehát most az emberek úgy dolgoznak hogy bizonyos energiákat nem használnak ki egy részben azért mert nem tudják hogy hogy kell, kettő mert nem kapják meg azokat az energiákat mert nem érdemlik meg oké? Okay? ha az ember tanul itt nálunk akkor ezeket megtanulhatja hogy hogyan jusson olyan energiákhoz ami által könnyebben boldogulsz a szükségleteiddel kapcsolatban megteremtésével kapcsolatban és hogyan kapj olyan energiákat ami által ugye lesz elég időd, hogy tanulj és foglalkozz ugye a saját magad fejlesztésével, mert a saját magad fejlesztése az nem csak a tanulás hanem a gyakorlás is, tehát a gyakorlás is ide tartozik körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe, jó? ha részletesebben akarsz tudni dolgokat rólunk, tevékenységünkről akkor nézz körül az oldalon, kérdezd az ajánlódat vagy kérdezd a vezetődet vagy kérdezd az igazgatódat, jó? akik itt ugye részt vesznek már régebben a tevékenységünkben mert tanulunk és nem csak tanulunk hanem szervezzük a tanulókat oké? Okay? jó és tehát ezáltal akik szervezik a tanulókat nyilván jóval több tapasztalattal rendelkezik, rendelkeznek mint azok akik nem szervezik a tanulókat mindenkinek sok sikert kívánok, visszaadom a szót a házigazdáinknak remélem találkozunk úgy hogy te is itt tanulsz köztünk szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen Köszönjük szépen a kérdést Szerzacsik Miklósnak ismét sok érdekes újdonságot hallottunk szerintem ugye mondhatjuk azt, hogy ezt nem lehet megunni pár szót magunkról eredetlenül a cél foglalkozásom vas Gálius volt hát onna, azon gyorsan túlléptünk utána jöttek sokkal érdekesebb dolgok, a legérdekesebb ugye az most történik 18 éve vagyunk spirituális úton és ebből az utóbbi 6 évvel PPH-ban töltődött el soha sehol nem kaptunk ennyi mindent, ennyi felismerést és fejlődésre tanítást, mint ami szerintem itt kaptunk meg bátran ajánlom mindenkinek, hogy nyugodtan kezdje el soha nem fogja megbánni, egy valamit veszíthet az egóját Gyuláról jöttünk, családi helyzetem a párom mellettem áll, egy kislányunk van és a nyílt akadémiát azért kezdtem el, mert egyszerűen mondva találtam egy reklámot a Facebookon és elutoltam a tendiat és így kezdőd a mi pályafutásunk, ez a nagy kaland Szedlacsik Miklós együtt, amiben most épp benne vagyunk úgy néz ki ez még jó sokáig is fog tartani igazi ez így van, ez életünk végéig, mondhatjuk így én is szeretném megköszönni Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást ezt tényleg valóban mindig lehetne hallgatni sőt én ilyenkor mindig az van bennem hogy ezt már egy iskolába tanítani kellene és sokkal boldogabb felnőtt emberek lennének a világban ha már ezekről a dolgokról tudnának amit mi itt kapunk Gyulárról jöttem, nekem elendő civil foglalkozásom kereskedem, itt végeztem mi 25 éve egyre boldogabb házasságban élünk én a Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el a képzést mert uh, hallgattam a képzéseket és uh, láttam hogy ennél jobb hely nem lesz mint ahogy a párom is elmondta hogy nagyon sok képzésen vettünk már részt de én sehol nem kaptam olyan uh, módszereket ahol, amit tényleg be tudok építeni a, az életemben ami uh, valóban működik nagyon jó úgy élni az életünket egyébként, hogyha megyek és Gyulán lakunk a városban, és találkozok emberekkel, és ö, mindenki ö, bele van mélyülve abba, ami most van a világban. És tudjátok, mi a jó úgy járni kellni és élni az életemet, hogy nem evel foglalkozom. De én azért nem foglalkozom evel, mert itt tanulok. És ö, megvannak azok a módszerek, amivel tudom kezelni az életemben jövő problémákat, és úgy tudom kezelni, hogy tehát ezt úgy akarom azt értem, hogy nem, nem süllyedek bele abba a problémákba, amit valóban most az emberekre rányomnak ez az elnyomás. És nagyon jó például az is, hogy ha bármilyen akár legyen ez párkapcsolati vagy akár a gyermekem nevelésében vagy tényleg ez a tíz terület amit uh, ki volt vetítve ha azt nem tudjuk jól működtetni és ezt uh, tényleg itt tanultuk meg Szedlacsik Miklós tanítása által nem fogjuk tudni működtetni az életünket tehát ezek a ami ez a tíz terület az életünkben úgymond uh azt gondolják az emberek hogy azt tudják mi ezt megtapasztaltuk hogy, hogy nem és, és ö, tényleg azt is látjuk akik ö, itt vannak a csapatunkban és ide jönnek tanulni és ö, beépítik az életükből az itt ö, tanult módszereket egy csodálatos életük van, csodálatos életed lehet én azt hiszem azoknak az embereknek akik már mert tudjuk hogy vannak olyanok, akik régebb óta hallgatnak, ö, hallgatják az első részeket én nem is tudom hogy miért gondolkoztok rajta hisz igazából nincs veszítenivalótok. valótok itt nincsen semmi kötözettség gyertek el hallgassátok meg váljatok tanulóvá és ha már az első rész tetszik nektek mert évek óta hallgatjátok higgyitek el a, a tanítási részben a második részben sokkal több dolgot kaptok és olyan dolgot amit tényleg azt tudom mondani hogy egy boldog életet tudsz felejelni úgyhogy ne gondolkozzanak rajta ne gondolkozzatok gyertek és próbáljátok meg eleinte nekem is furcsa volt amikor uh, hallgattam a Miklósnak az adásait hogy nincs másik ilyen hely és uh, ezt én is kimelem jelenteni hogy nincs másik ilyen hely a földön ahol egy ilyen tanító van mint Szedlacsik Miklós ilyen közösség mint ami itt van, mi az elmúlt hétvégén voltunk egy háromnapos vezetőképzőn, hát ott olyan információkat kaptunk amit én sehol máshol nem hallottam még ami a jövőben kell információk hogy boldoguljunk a jövőben ami ránk vár Úgyhogy egyszerűen tényleg ne gondolkozzatok, gyertek nézzétek meg, hallgassátok meg a második részeket is és induljatok el hogy a legkönnyebb elkezdeni? szétnézel a facebookon, válaszolsz magadnak egy szimpatikus pph t beszélgetsz vele egy kicsit és lehet hogy ő lesz a mentorod onnantól kezdve segít neked abban hogy kell elutalni a tandíjat ami ugye nem egy nagy összeg és aztán elkezded a tanulást, segítenek abban hogy kell a weboldalon eligazodni, minden le van írva teljesen egyszerű az egész, még az is aztán bejutott egyébként hogy igen amikor így veszegetünk emberekkel a szervezés által hogy ö, miért kérünk mi pénzt hát nem tudom hogyha bárhol ö, nézitek, vagy bárhol mentek ingyen sehol nem fogjátok megkapni a képzéseket sőt olyan áron ami ami tényleg szerintem lehet hogy sok ember elmenne de azért nem megy el mert nem tudja megfizetni na itt nálunk nincs ilyen tehát ezt a pénzt ha nem tudod kifizetni akkor, akkor bajba van <gül> tehát itt tényleg úgy van, olyan összeg van hogy ezt, ezt meg tudod fizetni és ráadásul hogy, ugye mi úgy kezdtük el a szervezést hogy erre is kicsit beszéljek szokott Én? róla szó lenni hogy uh, durván mondva van, aki nehezményedül hogy a Szedlacsik Miklós nyerészkedik, ez marha érdekes uh, szempont uh, így uh belelátva már az egészbe, mert mi voltunk vagy négyfajta képzésen vittünk 10-15 embert oda is, meg se köszönték hogy oda vittük őket itt nem csak megköszönik neked hogyha embereket hozol hanem még kapsz a tandíjukból részesedést 75%-nál tartunk most a visszafizetésbe na azt hiszem hogy keresél még egy mestert aki a fizetésének a 75%-át visszaadja a szervező tanulóknak, szerintem nem fogsz találni a világon még mindig eszembe jönnek a gondolatok, a másik pedig amikor mi ide jöttünk tanulni egyébként igazából a szervezés, mi nem is gondoltunk aztán majd egyszer csak felhívott minket a Szedlacsik Marian hogy a tanulók által lett jutalékunk és hogy mit kezdjünk vele és tőle csodálkoztunk hogy nekünk jutalék és utána teltek az évek és hát jöttek a tanulók így a pénzünk és aztán elgondolkoztam azon hogy hisz amit mi teszünk és én erre nagyon büszke vagyok bárki embert ide behozunk és tanulóvá válik én tiszta lelkiismerettel ajánlom neki ezt a iskolát mert tudom hogy evel a tudással jobbá fogja tudni tenni az életét és szerintem ennél jobb lehetőséget ahol pénzt tudsz keresni tehát ilyen etikusan és bármilyen is mert nézik a mai világban pénznek nélkül nem fogsz tudni boldogulni és nem mindegy hogy te azt a pénzt miből keresed meg, mi ezt megtapasztaltuk és tapasztaljuk itt nem csak mi hanem már mások is a szünet után önismerett coach képzésünk lesz melyen ha van lehetőséged akkor várunk szeretettel ha úgy látod viszont hogy nem érdekel az ajánlatunk örülünk hogy részvételeddel megtiszteltél minket és elköszönünk tőled most 25 perc szünet fog következni, azt mondja, hogy 45-ig szünet. Kérünk mindenkit legyenek pontosak otthon is, hogy elkezdessék az előadást. Köszönöm szépen!